Батько наш, наставник навіки українського Донбасу. З днем народження, Степана Андрійович. Ми бандерівці, і ми йдемо. 2022-й був зтяжним, 2023-й стане переможним. Слава Україні! Героям слава!